Ξεκινούμε τα καλά νέα. Τα εμβόλια αποδεικνύονται ασφαλή και αποτελεσματικά. στη χώρα μας, η διαδικασία προχωρά οργανωμένα και πιο γρήγορα από τα πιο πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Γι' αυτό και τα εμπιστεύονται όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας. Σήμερα, ξεπερνάμε το συμβολικό αριθμό των ενό εκατομμυρίου δόσεων, που σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα που περνά χτίζουμε το ανοσίας που θα μας επιτρέψει να αφήσουμε πίσω αυτή την περιπέτεια. Από τον Απρίλιο, μάλιστα, θα έχουμε πολύ περισσότερες δόσεις στη διάθεσή μας. Και όσο καιρός βελτιώνεται, θα γίνεται σύμμαχος μας. Ο COVID, όπως όλοι οι ίδιοι αναπνευστικού, έχει εξάλλου έντονη εποχικότητα. Κατά συνέπεια, είμαστε στην αρχή του τέλους και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Παραμένει, όμως, ένα κρίσιμο στίχημα για όλου. Τώρα τα ανισχυτικά νέα. Οι μεταλλάξει και πρωτίστω η Βρετανική, που κυριαρχεί πια στη χώρα μα, έχουν πολύ υψηλή μεταδοτικότητα. Γι' αυτό και τελευταία βλέπουμε να αυξάνονται τα κρούσματα και να πολιορκείται το εθνικό σύστημα υγεία. Στην επίθεση αυτή, απαντούμε συνεχίζοντα να ενισχύουμε ακόμα πιο πολύ τα νοσοκομεία μα. Πρωτίστω στην Αττική, όπου έχουμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και το γεγονό ότι πήραμε νωρί περιοριστικά μέτρα, κάνει την κατάσταση παρά τι δυσκολίε διαχειρίσιμο. Αλλιώ θα είχαμε γίνει η Πορτογαλία ή η Τσεχία. Από σήμερα, όπω γνωρίζετε, αναβαθμίζουμε την άμυνα τη δημόσια υγεία, κάνοντα πιο αποτελεσματική την εφαρμογή τη ελεγχόμενη κινητικότητα. Οι νέε ρυθμίσει δεν διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες τη περασμένη άνοιξη. Τότε όμω ειστηρούσαμε σχολαστικά μπροστά στο φόβο του άγνωστου κινδύνου. Ενώ τώρα ο κίνδυνο είναι ακριβώ να συμβιβαστούμε με αυτό. Καταλαβαίνω απόλυτα. Την πολύμινη κούραση που μπορεί να φέρει την πρόσκαιρη χαλάρωση. σω και να φοβόμαστε λιγότερο, ελπίζοντα το εμβόλιο. Όμω αυτό είναι λάθο για τη φάση στην οποία βρισκόμαστε. Προχθέ επισκέφθηκα το νοσοκομείο Σωτηρία. Είδα συμπολίτε μα 40 και 45 ετών, χωρί υποκείμενα νοσήματα, να υποφέρουν συνδρατικέ. Κανεί, κανεί λοιπόν δεν πρέπει να αισθάνεται άτροτο. Και καθένα μπορεί να μεταδίδει γύρω του τον κορονοϊό. Βάζοντα του υπόλοιπου σε νέε δοκιμασίε. Ειδικά σήμερα, που είναι μέρα παραδοσιακών συγκεντρώσεων, πρέπει να φανούμε διπλά προσεκτικοί. Α ξεκινήσουμε μόνο με την οικογένειά μα. Δεν ξέρω αλήθεια πώ αλλιώ να το εκφράσω. Είναι κρίμα, τώρα που βλέπουμε την έξοδο, να γίνει μεγάλη ζημιά. Να γκρεμίσουμε δηλαδή στο τέλο, όσα με κόπο χτίσαμε από την αρχή. Όλοι θέλουμε να λειτουργήσουν ξανά, σύντομα, το λιανεμπόριο και τα σχολεία. Αυτό όμω θα συμβεί τόσο γρήγορα αύριο όσο συνεπεί φανούμε σήμερα. Η μάσκα και η αποφυγή των επαφών και των μετακινήσεων παραμένουν τα όπλα μα μέχρι η ασπίδα των εμβολίων να καλύψει ολόκληρη τη χώρα. Πρέπει να το νιώσουμε βαθιά μέσα μα και να το υπηρετήσουμε. Αυτέ οι εβδομάδε μοιάζουν με το τελευταίο εμπόδιο πριν φτάσουμε στο νήμα τη ελπίδα. Η τελευταία πρόκληση καθώ μπαίνουμε στη τελική ευθεία. Γι' αυτό και μια τελευταία προσπάθεια θα μας φέρει όλους νωρίτερα στο ξέφωτο της ελευθερίας. Ας το αναλογιστούμε και ας το κάνουμε.